Національний Олімпійський комітет, і Міністерство, і Федерації почали працювати над, скажімо, тим, що ми маємо щось змінити. Змінити в нашій сфері, але разом з тим, щоб не зламати ті речі, які в нас на сьогоднішній день є. Це та система, яка працює погано, вона яка не є, але ми знаходимося серед 15 кращих країн у світі, про що свідчать результати виступів наших спортсменів на Олімпійських іграх. Якби ми мали на сьогоднішній день ту кількість інфраструктури, тих спортивних об'єктів, які потрібні, у нас на сьогоднішній день 40% тільки дитячо-юнацькі спортивні школи мають власну базу. А це вже ненормально, такого бути не може. Розумієте? Тому от не вистачає тільки спортивних споруд. Є досвід, є талановиті люди, це саме головне. Є система спортивних клубів, вона є в різних країнах. Є система дитячо-юнацьких спортивних шкіл, яка збереглася в нас. І ви знаєте, я часто своїм колегам привожу, привожу як приклад, Документи 88-го року. І щоб взяти, зачитати на цьому конгресі там всі ті пункти, які сьогодні говоряться. Тоді був Радянський Союз. Нічого не змінилося. Дитячі унацькі спортивні школи, вони постійно, скажімо, з перемінним успіхом, то за них забувають, і вони собі ефективно працюють, то потім починають скажем, за те, щоб якось перевести їх в інше. Ми проходили і це переводили дитячі унацькі спортивні школи в дюки, так звані дитячі юнацькі клуби. Не прижилось. Але маємо право, є досвід світ хто забороняє, будь ласка, федерації, які стоять на ногах, створюйте клуби. І це є на сьогодні, але воно має створено бути цивілізованим шляхом. Треба зробити все, щоб не поламати ефективне те, що є, і нове взяти залучити, для того, щоб, скажімо, воно також ефективно функціонувало. На сьогоднішній день міністерство готове передати фінансування багатьом федераціям. Скажу, ну не багатьом, до 10 федерацій. І скажу, можна назвати це пілотним проектом, як? але федерації мають зрозуміти, що вони несуть відповідальність тоді за виступи на міжнародній арені. Військо-спортивне відео.